שלום, הפעם אני אראה דרך שונה להצגת וקטורים ונעבוד עם היחידה האמריקאית למרחק רגל, שזה בערך 30 סנטימטרים וחצי. אני מציג את אותה בעיה עם שינוי קטן ואני אשתמש בהצגה החדשה. המטרה היא לחשוף אתכם לדברים שאולי המורה שלכם ישתמש בהם בשיעור וכך לא תפתעו אם הוא בדרך שונה משלי. כשעסקנו בוקטורי יחידה נמדנו שניתן להציג וקטור לפי הרכיבים שלו, רכיב ה-X ורכיב ה-Y. אז בואו נגיד שיש לי וקטור, בואו אוקי, uh, okay, בוא נגיד יש לי וקטור שמשהו ל-stein, כפול וקטור יחידה i, Stein, כפול וקטור יחידה i, ו-od שלוש, כפול וקטור יחידה j. זז דרךה ה-צגה ל-4 וקטורי יחידה. מצאתי בוויקיפדיה שזז נקראת ה-צגה هנדסית. זז אולי אסיבה שביגל זה נישתמשתי בזז כי אני מהנדס, ולפחות, ראיתי מהנדס. Uh, דרך אחרת להצגה היא מה שנקרא הצגת הסוגריים, או הצגת הזוגות הסדורים, אם נכתוב את זה ככה. יש לנו את האלה, זה רכיב ה-X, זה רכיב ה-Y. זה נראה כמו קורדינטות, אך בגלל הסוגריים האלה אתם יודעים וקטור. הצגה גרפית היא הצגה כמו קודם. עכשיו ניגש לפתרון של אותה השאלה שפתרנו קודם. זאת צח הכל צורה שונה לכתוב הדברים. במקום ה-I וה-J כותבים את הסוגריים האלה. במקום הסימן פלוס כותבים פסיק. אני מחק את זה. נכניס שינוי קטן לשאלה. זה היה בעצם החלק השני של השאלה. אה, בן דוד שלי נתתי לי את השאלות האלה, ואלה שאלות טובות, אז נמשיך איתן. בשאלה ישנה, אה, שנייה, נצייר את מערכת הצירים, זה ציר ה-Y, וזה ציר ה-X. אז בשאלה הישנה, היה לנו כדור. כדור שהיה בגובה 4 רגל מעל הקרקע. בואו כאן, 4. חוותי בכדור במהירות של 120 רגל לשנייה בזווית של 30 מעלות. זאת הזווית של 30 מעלות. זווית של 30 מעלות ביחס לאופק. במרחק של 350 רגל יש לנו גדר שגובה 300, אה, סליחה, גובה 30 רגל. זה בערך כאן, זה 30. علينا לחשב האם הכדור יצליח לעבור מעל הגדר. כשהשתמשנו בהצגת וקטורים לפי וקטורי יחידה בפעם הקודמת, קיבלנו שהוא לא מצליח. וחלק השני של השאלה נתון שיש רוח במהירות של 5 רגל לשנייה בכיוון ימינה. נושבת רוח במהירות של 5 רגל לשנייה, בדיוק שאני חובת בקדור. אפשר להסתבך ולחשב בכמה הרוח מייצה את הכדור, או מה ההתנגדות האוויר לתנועת הכדור, אבל כדי לפשט את העניינים, רק לכך שרחיב ה-X של מהירות הכדור ימינה, לאחר רחבתה, גדל ב-5 רגל לשנייה. זאת הנקודה החשובה. עכשיו נפתור את השאלה באותה צורה כמו בפעם הקודמת, אך נשתמש בדרך ההצגה החדשה. נכתוב את אותה משוואה שכתבתי קודם, שאיתק הקדור ברגע נתון כפונקציה של הזמן שווה לאיתק אתחלתי זז אי can שווה לאיתק אתחלתי ו Odds מירוט אתחלתית כל אלה וektורים. המירוט אתחלתית כפול t ו Odds וקטור תוחצה חלקי 2. אקונ וקטור תוחצה חלקי 2 כפול t בריבוע. מהו היתק ההתחלתי? עכשיו נשתמש בצורת ההצגה החדשה. היתק ההתחלתי כשחוותים בכדור, רכיב ה שלו שווה ל-0, נכון? זה כמעט כמו הקורדינטה שלו, זו אינה צורת ההצגה כל כך שונה. אז רכיב ה-Y הוא 4. אנחנו פשוט רואים את זה למערכת הצירים, זה קל. מהי המהירות ההתחלתית? בואו נעשה זה. אפשר לפרק אותה לרכיבי ה-X וה-Y. הוא 120 סינוס 30 מעלות, ורכיב ה-X 120 קוסינוס 30 מעלות. זהו רכיב ה-X לאחר החוותה. אך צריך להתחשב ברוח, ולכן צריך להוסיף ועוד 5. זאת המשמעות כשנתון שיש משב רוח פתאומי. נתון שבדיוק בזמן החוותה, מסיבה כל שהיא מהירות גדלה קצת בכיוון x בחמש רגל לשנייה יגדלה. אז זהו וקטור המהירות. צורת ההצגה הזאת יותר טובה, כי תופסת פחות מקום, ואין את כל ה-I וה-J, ואת כל סימני הפלוס המבלבלים. אז מהו רכיב ה-X של המהירות ההתחלתית? 120 קוסינוס 30. קוסינוס 30 שווה לשורש הריבועי של 3 חלקי 2, כפול 120 זה 60 כפול לשורש הריבועי של 3, ואז מוסיפים 5, אז מה יש לנו? שור שרבוי של 3 כפול 60 ועוד 5. נהגל למספר שלם כדי שזה יותר קל. זה 109 רגל לשנייה. 108.9 אז הגעלנו ל-109. רכיב ה-x של המהירות הוא 109. רכיב ה-y 120 כפול סינוס 30. סינוס 30 זה חצי, לכן זה יוצא 60. סליחה LETR צריכים להיות כטובים בסוגרעיים עם שפיץ. יש אנשים שקורטלים סוגרים רגילים וזה נראה כמו קורדינטות אבל אני מעדיף סוגרעיים משולשים כאלה עם שפיץ כדי שלא תחשבו של קורדינטות כי אתם יודעים שהן לווקטורים אמנם וקטור העיתק זה אותו דבר כמו week folder אבל וקטור המהירות הוא אינה קורדינטה מהו וקטור התאוצה? וקטור התאוצה מכוון ישר מטה זה לא ישר מטה זה זה ישר בכיוון למטה וזה שווה ל-32 רגל לשנייה בריבוע. זה ל-תא יש הנקודה שמונה מטר לשנייה בריבו. אז תורזת הגרביטציה על הפניה קדום הארץ. ל-בוקטור התורזת אנרגיה ב-איקס, בורחיבו واي שלו שווה ל 32. עכשיו נציב את הכל במשוואה המקורית. אני יחליף צבעים כדי להגבה קצת. בוקטור את-תא, אלו חיצים קטנים כאלה חצדדים. אז הוא שווה ל-תא אחד חלתי שווה Fס ארבעה, ו-OD 60, נכון, מה שמצאנו עכשיו, כפול t. יש לי מעט מקום, אז עוד t בריבוע חלקי 2, הזמן בריבוע חלקי 2, כפול וקטור התאוצה, 0, מינוס 32. זאת צורת הצגה אה, יותר נקייה, אבל זה בדיוק מה שעשינו כשעבדנו עם וקטורי היחידה. במקום לכתוב את ה-I ואת ה-J, אנחנו נכותבים את המספרים בתוך הסוגריים. אה, בואו ננסה לפשט זה. אני אכתוב זה בצבע אחר כדי שזה יותר ברור. אז עוד פעם, וקטורי ה-T שווה ל-0 פסיק 4, ועוד, נשתמש בחוק הפילוג עבור T, נכפיל אותו כפול שני אלה, 109 T, ועוד מינוס 60T. אפשר להשימש בחוק, בחוק פילוג עבור T בריבוע חלקי 2, כפול 0 שווה ל-0. כפול מינוס 32 שווה ל-16 כפול T בריבוע. עכשיו אפשר לחבר כל רכיבי ה-x של הווקטורים. אז יש לנו 0, 109t ו-0 מקבלים 109t. מהם רכיבי ה-y? 4 ועוד 60t פחות 16 כפול t בריבוע. זהו זה. 16 ועוד 16 כפול t בריבוע. טוב, קיבלנו את וקטור ה-T כפונקציה של הזמן. בואו נפתור את השאלה. בואו נראה אם הודות לרוח, כדור מצליח לעבור מעל הגדר. כמה זמן לוקח להגיע למרחק של 350 רגל בכיוון X? המספר הזה צריך להיות שווה ל-350. יש לנו 109T, צריך להיות שווה ל-350. כמה זה 350 חלקי 109? 350 חלקי 109 שווה 3.2. אז הזמן T שווה ל-3.2 שניות. מה הgóה קדום בזمان שלושה נקודות שתיים שניות? נראה זה בריבועו 3.2 כפול שלושה כפול שש ושש. יחון. זמן בריבועו כפול שש 16. ושש. קיבלנו 164. ששים וארבע. מאה ששים וארבע. טוב, אז זה שווה למאה ששים עכשיו כמה זה 60 כפול 60 כפול 3.2 שווה 192. מה קיבלנו? קיבלנו ש192 ועוד 4 פחות 164. פחות 164. יצא לנו שווה 32. אז וקטור הייטק שלנו בזמן של 3.2 שניות שווה 350 רגל בכיוון ה-X ו-32 רגל בכיוון ה-Y, ועל כן יצליח לעבור מעל לגדר שגובה 30 רגל. הכדור שלנו יהיה 2 רגל מעל הגדר. אני מקווה שלא בלבלתי אתכם יותר מדי, ונתראה בקרוב.